Τι έχει μέσα σου. Δεν πιστεύω να έχει χυμό πορτοκαλιού. Πώ μπορεί να δει τι έχει μέσα σου ένα άνθρωπο, Πώ μπορεί να δει τι έχει εσύ μέσα σου. Στο σημερινό μάθημα θα μοιραστώ μαζί σα μια συζήτηση που είχα με το μέντορά μου το 2003 και ένα μάθημα που πήρα τότε, το οποίο το έχω κρατήσει όλα αυτά τα χρόνια και πώ με βοήθησε αυτή η συζήτηση στο να μπορώ να βλέπω τι έχουν οι άλλοι μέσα του, αλλά να βλέπω και τι έχω και εγώ μέσα μου, και είναι κάτι το οποίο δεν μου αρέσει να μπορώ να το αλλάξω.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 Για να βρείτε πάρα πολλά άρθρα και βίντεο με ιδέε και συμβουλέ που θα σα βοηθήσουν στη ζωή και στη συνεργασία σα. Πριν χρόνια, μιλώντα με το μέντορά μου, τον ίδιο τον Νικολαίδη, για το πώ αντιδρούν ή πώ ανταποκρίνονται κάποιοι άνθρωποι σε κάποιε συνθήκε πίεση, μου είπε το εξή. Μου λέει, Θεωρή, αν πάρει ένα πορτοκάλι και το στύψει, τι θα βγάλει από μέσα του. Και λέω, θα βγάλει χυμό. Και μου λέει, τι χυμό. Και λέω, πορτοκάλι. Μετά με ρωτάει, αν είσαι θυμωμένο και στύψει το πορτοκάλι, τι θα βγάλει από μέσα του. Και λέω πάλι θα βγάλει χυμό πορτοκάλι. Αν έξω βρέχει και στύψει το πορτοκάλι, τι θα βγάλει το πορτοκάλι. Και λέω, θα βγάλει πάλι χυμό πορτοκάλι. Και μου λέει σωστά, θα βγάλει χυμό πορτοκάλι, γιατί αυτό έχει μέσα του. Και συνεχίζει λέγοντά μου ότι η ίδια λογική ισχύει και με σένα. Όταν κάποιο σε στύβει, όταν κάποιο σε πιέζει, όταν κάποιο σε ζωρίζει ή λέει κάτι επικριτικό ή προσβλητικό και από μέσα σου βγαίνει θυμό, μίσος, πίκρα, ένταση, κατάθλιψη ή άγχο. Τότε σημαίνει ότι αυτό υπάρχει μέσα σου. Αν αυτό που θέλει να βγαίνει από μέσα σου είναι αγάπη και χαρά, τότε άλλαξε αυτό που έχει μέσα σου. Μπορείτε να δείτε λοιπόν τι έχει κάποιο μέσα του όταν βρίσκεται σε μια κατάσταση πίεσης. Όταν όλα πηγαίνουν καλά, όταν όλα κυλάνε ρόδινα, τότε όλοι είμαστε καλοί. Όταν όμω οι καταστάσει δυσκολεύουν, τότε βλέπει τι έχει ο άλλο μέσα του ή τι έχει εσύ μέσα σου. Άκουσα κάτι πρόσφατα, ίσω λίγο αργά στη ζωή μου, που λέει ότι για να γνωρίσει κάποιον πραγματικά, Πέρνα μαζί του τουλάχιστον τέσσερι εποχέ, 12 μήνε. Και πήγαινε και ένα ταξίδι μαζί του. Περνώντα με κάποιον τέσσερι εποχέ, τουλάχιστον ένα χρόνο, μπορεί να τον δει σε διαφορετικέ καταστάσει και συνθήκε. Και όταν πα σε ένα ταξίδι, μπορεί να δει πώ θα τα αποκρίνεται σε στριθογόνε καταστάσει. Όταν π.χ. ξεχάσετε κάτι, όταν χαθούν οι αποσκευέ, όταν συμβεί κάτι άλλο που είναι έτσι αναπάντεχο. Ή μπορεί να προκαλέσει πίεση ή ένταση. Τότε είναι μια καλή ευκαιρία να γνωρίσει Το Παράδειγμα αυτό με το πορτοκάλι όμω είναι ένα πολύ καλό μάθημα και για εμά. Ένα καλό τρόπο για να γνωρίσουμε εμεί τον εαυτό μα, όχι μόνο του άλλου. Όταν νομίζουμε ότι είμαστε καλοί, και ήρεμοι, και ισορροπημένοι, και έχουμε κάνει του διαλογισμού μα, και έχουμε τη ζέν κατάστασή μα, και συμβαίνει κάτι αναπάντεχο, από το να μα κόψει κάποιο στον δρόμο, ε, μέχρι να συμβεί κάτι στην εργασία ή ε, στη σχέση μα, τότε είναι που μπορούμε να δούμε τι πραγματικά έχουμε μέσα μα. Τι βγάζουμε από μέσα μα. Αντίδραση, θυμό, φωνέ, κακία. Και δεν αναφέρομαι στο να βάζουμε όρια, να προστατεύουμε τα όρια μα ή να κρατάμε τη στάση μα. Ναι, σίγουρα όποτε χρειάζεται θα χρησιμοποιήσω τη σωστή ποσότητα δυναμισμού για να κρατήσω τη στάση μου και να υποστηρίξω τη θέση μου. Στο σημείο αυτό να πω ότι στην πεντάωρια εκπαίδευση τη ακαταμάχητη πρόσκληση μεταξύ άλλων μιλάω για τι 10 δεξιότητε επικοινωνία. Η πέμπτη δεξιότητα επικοινωνία είναι ότι στην επικοινωνία μα χρειάζεται να χρησιμοποιούμε τη σωστή ποσότητα δυναμισμού. Αν χρησιμοποιούμε υπερβολικό δυναμισμό τότε μπορεί να τρομάξουμε ή να διώξουμε ή να αποξενώσουμε του ανθρώπου που έχουμε γύρω μα. Αν χρησιμοποιούμε χαμηλή ποσότητα δυναμισμού, τότε μπορεί να μην μα πάρουν στα σοβαρά οι άλλοι. Μπορείτε να δείτε ένα 30 λεπτό βίντεο δωρεάν, στο οποίο μοιράζομαι τι 10 δεξιότητε επικοινωνία, μπαίνοντα στο GreekCoach.gr κάθετο 10 δεξιότητε. GreekCoach.gr κάθετο 10 δεξιότητε. Ο στοϊκός φιλόσοφο επίκτητος, είχε πει ότι οι περιστάσει δεν φτιάχνουν έναν άνθρωπο, αλλά τον αποκαλύπτουν στον εαυτό του. Τι μπορείτε λοιπόν να μάθετε για τον εαυτό σα, από τον τρόπο που ανταποκρίνεστε ή αντιδράτε σε διάφορε περιστάσει τη ζωή σα. Πώ μπορούμε λοιπόν να βάλουμε τον εαυτό μα σε μια κατάσταση ηρεμία, σιγουριά, εστίαση, αγάπη και ηγεσία. Σημειώστε αυτέ τι τέσσερι σύντομε ιδέε. Νούμερο 1. Αναγνωρίστε και νιώστε αυτό που έρχεται. Νιώστε αυτό που νιώθετε και να είστε ειλικρινεί με τον εαυτό σα γι' αυτό. Δηλαδή, αν νιώθετε θυμό, μην λέτε δεν είναι θυμό ή μην προσπαθείτε να το δικαιολογήσετε. Θα δείτε στο βίντεο που θα κάνει για το φόβο, θα βρείτε το link εδώ που μιλάω για το πόσο να νιώθετε το συνέστημα εκείνη τη στιγμή που το νιώθετε. Νούμερο 2. Να έχετε την συνέστηση για του άλλου. Συχνά οι άνθρωποι είναι φοβισμένοι και κάνουν το καλύτερο που μπορούν με αυτά που γνωρίζουν. Βγάζουν το χυμό πορτοκάλι που έχουν μέσα του. Μην προσπαθήσετε να του δείξετε ότι κάνουν λάθο. Να θυμάστε ότι οι άνθρωποι ανταποκρίνονται περισσότερο όχι στο τι του λέτε, αλλά στο πώ είστε όταν είστε μαζί του. Νούμερο 3. Φροντίστε τον εαυτό σα. Δείτε το βίντεο που είχα μοιραστεί 5 ιδέε για να φροντίσετε καλύτερα τον εαυτό σα εδώ, αν το βλέπετε στο YouTube. Και νούμερο 4. Οτιδήποτε και αν συμβεί, είτε σα απέριψαν, είτε ακυρώθηκε ένα ταξίδι σα, είτε κάποιο σα φέρθηκε άδικα, είτε οτιδήποτε, από εσά εξαρτάται σε τι θα εστιάσετε και τι νόημα θα του δώσετε. Πάλι ο Επίκτητο είχε πει ότι όλα τα πράγματα έχουν δύο όψεις, Μία υποφερτή και μία όχι. Αν η εστίασή σα, τα συναισθήματά σα και οι σκέψει σα δεν συμβάλλουν στην ικανότητά σα να είστε ένα άτομο με αγάπη και κατανόηση, τότε σα χρειαστεί να κάνετε έναν αυτοέλεγχο αφορά το που εστιάζετε, και τι νόημα δίνεται σε όλο αυτό. Κράψτε μου στα σχόλια ή στείλτε μου ένα μήνυμα. Τι βγάζετε από μέσα σα όταν κάποιο σα πιέσει. Όταν κάποιο σα τύψει. Αν δεν είναι αυτό που θα θέλατε. Είστε διευθυμένοι να το αλλάξετε. Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμο το σημερινό μάθημα. Αν το βρήκατε, κάντε ένα like. Αφήστε ένα σχόλιο και πείστε ότι το τιμούσα ιδιαίτερα αν μοιραζόσασταν κι εσεί με άλλα άτομα το μάθημα που μοιράστηκε μαζί μου το μέντορά μου πριν από 17 χρόνια. Δείτε τι έχετε μέσα σα. Δώστε προσοχή στον τρόπο που ανταποκρίνεστε ή αντιδράτε σε δύσκολε ή π Είμαι ο Θεωδωρής Αραμπατζή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας! Σου άρεσε το βίντεο. Αν σου άρεσε, κάνε εγγραφή στη λίστα μου, μπαίνοντας στο greekcoach.gr κάτω list για να ενημερώνεσαι για κάθε νέο υλικό που ανεβάζω, μόλις το ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίσης, δες οπωσδήποτε το βιβλίο μου «Ακαταμάχητο δικτυακό μάρκετινγκ» θα βρεις το link στην περιγραφή.